ඉතින් සුබ දවසක් යාළු සියලු දෙනාටම අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ වවුලා කියන අහිංසක සත්වයා ගැන තමයි ඉතින් වවුලා කියන අහිංසක සත්වයා ශිරාපයි සත්ව එක්වනවා මෙයා ලස්සන වගේම මේ નિවර්තන රටවල ජීවත් වෙනවා ඒ වගේම තමා යාළුවනේ මෙම් වවුලා බංග්ලාදේශය චීනය මාලදිවයින ඉන්දියාව නේපාලය පකිස්තානයේ සහ ශ්‍රී ලංකාව යන රටවල දක්නට ලැබෙනවා ඉතින් මේ වවුලා අප ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට වගේ දක්නට ලැබෙනවා ඒ වගේම තමා හවස් යාමය වෙන විට අහස පුරා රන්චු පිටින් අපට මෙමෙ වවුලන් දැක ගන්නට ලැබෙනවා අප ගෙවල් වල අඹ ගස්, ජම්බු ගස්, ඒ වගේම තමා පළතුරු ගෙඩි තියෙන ගස් වල මෙයාලා හවස් වරුව වෙන විට ඇවිල්ලා ඒවගේ තියෙන ගෙඩි කලා හප බිම දානවා ඉතින් මෙම වවුලා වියලි කලපේ සත්ත්‍කලාපේ සමානව අපිට දක්න ලැබෙනවා මෙම පක්ෂියා පළතුරු සහ පැණි සොයමින් හැම තැනම රාත්‍රී කාලයේදී පියාඹනවා ඒ වගේම තමා යාළුවනි මෙයාල ජනපද වශයෙන් අපිට ගස්වල දක්නට ලැබෙනවා ඒ වගේම මෙයාලා ජනපද වශයෙන් දක්නට ලැබෙන තැන් තියෙන්නේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවල තමා මෙයාලා මේ විදිහට ප්‍රාන්තු වශයෙන් ජනපද බෙ히ට වගෙන ඉන්නේ ඒ වගේම යාළුවනේ මෙයාලා අපි දැකලා තිනවා කරන් වයර් වල පැටලිලා මෙයාලගේ ජීවිත විනාශ වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම මේ සත්වයා අහිංසක සත්වේ මෙයා පළතුරු වර්ග කහලා තමා වැඩි හරිය ජීවත් වෙන්නේ රාවණ විට එයalagi එම නවතෙන් කර පියාඹනවා ඔයාලා දැකලා ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ නම් වර්ග කිහිපයක් ඉන්නවා මා වවුලු කියනවා ඒ වගේම තමයි කොස් සැට වවුලු කියලා විද්‍යාත්මක නාම ගොඩක් විද්‍යාත්මක නාම තියෙනවා ඉතින් යාලුවනේ අපි මේ අහිංසක සත්‍යව රැක ගන්නත් බලමු මෙලවඳ වීම් tarzena වෙලට ඉන්න සත්ත්වෝ වෙන්නත් පුළුවන් මොකද කැලෑ කපනවා කැලෑ එළි කරනවා ඒ වගේම තමා පරිසර විනාශය නිසා මේ සත්තු විතරක් නෙවෙයි සෑම සත්ත්වීම විනාශ වෙනව කනවා ඉතින් ඔයාලට පොංචි මතක් කිරීමක් කරන්න මේ වවුල අපතාලිසරේ ජීවත් වෙන්න ඕන අපේ පරිසරේට ඉතාමත් අගනා සතුන් විශේෂය මේ වගේම තමයි මෙයලා ගස්වල පළතුරු කාලා ඒ වගේ කොල ඒ අඹ කෑවොත් අඹ වෙල ඒ වගේම තමයි අනිත් පළතුරු ඒ තෙන් තෙන් වල දානවා ඒ වගේම තමයි ඒවා පැලවිලා පැලවිලා ඒ වගේ gas ය දෙනවා. ඉතින් අපි ිට මෙයාලා ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. පළතුරු වර්ග කාල වෙන තෙන් වලදී ගිහින් ඒවා පැලවිලා ඒවා පරිසරයට තවත් ගහක් ගොලක් ඊතු වෙන ඉතින් සුබ දවසක් වහලා සියලු